Lovituri de teatru. Tudorel Toader a primit răspuns de la Greco, comunicatul a prut în pres nu există. Tudorel Toader contrazice, pe bază de informații oficiale, informația a prut joi în pres cu privire la grupul statelor împotriva corupiei din cadrul Consiliului Europei, Greco. Greco ar fi transmis ce România este obligat să se supun recomandrilor din raportului Forului European, potrivit unui răspuns obinut de realitatea TV citat de ziarecon.com. Ministrul Justiției a solicitat Greco o poziție oficială, sublinierea ei răspunsul difer de cel prezentat în presă. urmare, Tudorel Toader tu solicit publicarea comunicatului. Astazi am solicitat la Greco sa transmita si la MJ comunicatul oficial referitor la obligativitatea recomandarilor din recentul raport, despre care se tot vorbeste în presa. Raspunsul primit, nu exista un comunicat oficial însă se pare că a existat o corespondenta electronică la nivel de secretariat. În aceste condiții, solicitor care ui detinator să facă public un astfel de comunicat oficial, scrie Tudor El Toader pe Facebook.